شيء بيصير بحياتنا هو لما نقعد نسمع كلمة الله مش لأنه أفضل من اللي بنعملهم ما تسيقوا الفهم لأنه هاي كلمة الله بتنقينا وبتطهرنا لنقدر نعمل اللي لازم نعمله اللي الرب بده الدينة نعمله إذا منروح نعمل من دون كلمة الله ما مننجح منفشل ومنفشل وبيسوس عملنا وبيعفن أعمال الإنسان بالية لكن لما نخلي كلمة الله تنقينا وتطهرنا وهي تعمل فينا نثبت في الكرم الحقيقية وهذا الفرق بين خدمة والعمل الروحي الناتج عن دراسة كلمة الله وبين العمل الاجتماعي الغير مبني على عمل كلمة الله بحياة الإنسان انتم انقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيا وانا فيكم كيف بكلمته لكين. لانه هلا مش موجود بالجسد معنا لكن كلمته موجوده اثبت على كلمه الله بيرجع بياكد هالحقيقه بيقول بعدد ستة ان كان احد لا يثبت فيا اي في كلمته يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار ما مشي الحال لكن بعد الحجره ان حفظتم وصاياي وتثبتون في محبتي اذا حفظت وصايا تثبت في محبه الرب كما اني انا قد حفظت وصايا ابي واثبت في محبته قبل الثبات بالرب والثبات على كلمته لن يوجد ثمر صحيح مشان هيك يبسا من الاصول ليدلنا إلنا انتبهوا للاصول باي خلاف باي موضوع جدل باي نقاش خلونا نرجع لكلمه الله ماذا تقول شو بتقول وصايا الرب؟ نثبت فيها